خلويا <تصفيق> قط حيث is said, that I, the world will أن توجد هذه الإنسان المتضعة التي تحتمل مجد التجسد الإلهي وما لك يا ماريا. يا السلام لك يا مريم يا قمره لدينا نطعم السلام لك يا مريم يا جنه وفردوس السلام لك يا مريم عملتي الغير محسوس السلام لك يا مريم يا خليله سليمان وريتا بابن السلام لك يا مريم يا بنت البتول يا السلام لك يا مريم يا رجاء المسيح يا السلام لك يا مريم يا زرع طاهر ما السلام لك يا مريم يا سلام <سلام> <سلام> <سلام> <كيواري> يا نور <شبه> السلام يا غالية وامينا السلام لك يا مريم يا فاطمة وامينا السلام لك يا مريم يا قوية بالحروب السلام السلام لك يا مامي يا يا بوت